Tako je uvek, pa ne brinem, slomiš sve, odeš, zoveš me, kažeš, vališ me. I ne ide nam uvek baš najbolje, ti luda si, a ništa manje to pa men je. Koto, koto, ovo jutro meni šalje foto Tako bi šminke lepa, si toliko da stižem od magazin moto moto Nosim vrate, diše nad koko, ajmo negdi Juri mnogo, juri mnogo, hoću odmor, ja ga želim samo s tobom One bi sve on mene Ona bi sve za mene One bi sve od mene Odnavim sve za mene Tako je uvek, pa ne brinem Slomiš sve, odeš, zoveš me, kažeš voliš me I ne ide nam uvek baš najbolje Ti lude si, a ja ništa manje i to plamen je yeah. Oćim tve sanem, jurim ne mogu da prestanem One bi da prv sanem Umoram sam, dođi čekam te yeah. Oči videle su me najzlobije Te oči videle su me najhrabrije On ne bi sve on ne On abi sve za mene On ne bi sve od mene On abi sve za mene